Omul cu suflet rar Râd de chiar o, cu bună Mai nu știi cât amara bună Omul cu sufletul rar chiar te-ai supărat Omul cu bună Mai nu știi bună Lucru mare, o venirea, Mai Trebuie